focus this time لمن وصل هذه الدقيقه شكرا له لمن وصل هذه الدقيقه شكرا اذا رفاق وصلنا نهايه هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس يكيسكم كل جديد واللايك وكل تعليقاتكم الحلوه احنا متابعين كل هذه الالعاب سوف تزيدون رابطها اسفل هذا الفيديو الى اللقاء زلت هنا خلاص انتهى البث